بص يا باشا على السخان كده دوت اللود أوت بتاع سلاح الآي سي آر تمام طبعا كل سلاح و... ويختلف اللود أوت بتاعه تمام معلش هدخل على السخان سلاح النهارده الآي سي آر تمام وقبل وقبل ما أوريكم التركيبات بتاعته ما تنسوش أهم حاجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأرض الصلاة والسلام ونخش على التركيبات على طول. انسخ التركيبات دي بدل ما اقعد اتكلم واقول لا يوجد مسند كتف والذخيره هنا خمسين طلقه وصوره واي تي ام مدمج انسخ كده وحط التركيبات دي بالظبط وما وما في التركيبات دي ولا تغير فيها حاجه العب بها زي ما هي كده تمام عشان في جلد هتشوفه في المقطع بس اسيبك مع الجيم بلاي سلام